दूबड़ी हो दुनिया के तारी मोमा जबरी तो तारी केम साथ दूबड़ी हम રમેશભાઈ નો પણ ટાઈમ મારી માં તો તારી મારી સવાલ મારી માં રમેશભાઈ નો પણ ટાઈમ હવે લાય મારી માં